Vajíčko usmyslelo, že se podívá, kousek do světa. Vykoukl z kukaně, překutálo dvůr a zvrátek vyběhlo na cestu. Jde a jde a potká kusu. Ten vajíčko, nedí si myslí. vejce za ního busa. Potkali psa Anika. Děkujeme. A, a, a kam jdete kamarádě? Doma se nám najídlo. Kdyby to světel e, těstí. E, e, a chvíli s vámi na A už byli tři. Předu se potáli vejce za ního pánika. Pánika. Poslední skáče Ali. Pod palý mezi seděla na plotě a svítila očima. tam veselé šlapali kozlané louce, pásla se tam kozla jízla, radatá a rohatá. kam Jo. Neměla se má. Co so. so bych se? Co bych se nepřijal, přidám se. Mám ne, nemusím se třeba tajilo opejnuku. Já se sebala Já jenom a pafto. Tak Očka se v pítě vyškrábala až do vrcholu borovice, mnoubě lesa opravdu zahlédla nějaké rozsvícené oklínko. Měl tam za celou. celoubku. Slež a povedeš nás k ní. Mindo, poprosíme nám o nás slež. Paríčko bylo nejmenší, hlavu mělo nejchutnější. Kočka se posadila pouze díze mezi rohy, svítila do a ukazovala cestu. Za druhou jsme zase na paseku s kaloubkou. kaloukou. na uviděla, jak se jak sedí kolem stolu a rozdělují si dukáty. Vedle mě a o tohle pápě, paní vejte, ale já vám svolit. Když se na úplu dostou, budou z něho dát. A jestli já, já! zarazím ho do země až po desku. A se popnu já, už ho ani nenajdete. Takový jsem potrk. Hloupežníci se hádali, že ani neslyšeli, jak někdo čuká na dveře. Nejdřív začukal ško. Zám, pes, poza, počka i ježe. a odsluží blížky do světnice. Vyděšení chlapíci tloupili jeden do druhého. Kusa kvůličně odstršila Petrici a všechno A pak Jednoho dne se vrátila Líza z trhu v městečku, kde byla prodává doma vyrobené síry. Vítáme, doma, jste doma Líza. Já jsem se nechal věnovat, jak se letos. Taky ono, teď už cítím, co odtud u této léky. Know your forgiveness. Agora,